Ця територія середина ліщини, а з двох сторін буде ялиночками. За словами ініціаторки закладання паркової зони староста Олешинського старостату Валентини Базалюк участь у висадці саджанців взяли 50 осіб. Це наша громада, наш старостату і люди з села Черепова. Небайдужі люди до долі України, та до воїнів, до своїх захисників. Тут і є люди, які приїхали, також переселенці, як ми їх називаємо, ну, із інших старостатів. Мешканка села Черепова Людмила Глуханець каже, що зараз місце поблизу їхнього клубу не впізнати. Тут раніше було такі зарослі, що страшне, не видно було ні клуба, нікуди. Вичистили, вчора прийшов трактор, загорнули. Олена – села Давидківці. Ми приїхали сьогодні посадити тут деревцята в честь загиблих воїнів за нашу Україну і поштити так пам'ять наших хлопців. Олександр садить сосну. Це садимо зараз сосну, тоді будемо садити ліщину, дуб і все остальне. Допомагає у висеці паркової зони настоятель храму в селі Іванківці Андрій Беринда. П'ять років тому в Волощині так само висаджувалася Алея Героїв Небесної Сотні. Це таке був перший раз, ми там також приймали участь. Ніна Філоненка села Водички розповідає, що не могла залишитись осторонь закладання паркової зони на честь воїнів російсько-української війни. При наших війнах завжди повинно бути світло і ясно, і люди повинні пам'ятати, які люди загинули за нашу перемогу, за, нашу, за наше добро, за нашу Україну. Ну, я вирішила за сім'єю прийняти участь. Борис Федорович ходить поміж майбутніми алеями і дає поради, як правильно саджати дерева. Правильно садити дерево, покривати корінь і розкалашувати землю, щоб вона взялася на корінь, ухватилася. Переселенець Чернігова Сергій носить воду для саджанців. Дружина домовилася, я навіть не знаю, скажімо, як це відбувалося. Зутра запропонували мені поїхати дерева садити, я кажу, так, да, поїхали. Наталя приїхала на висадку дерев з Хмельницького. Посадка дерев – це та справа, яка дає нам роботу на перспективу. Не буде нас, а дерева будуть квітнути, будуть прилітати пташки, дарувати добро, мир і перемогу. Кожен робить якусь роботу. Хтось купає лунки, хтось розкладає дерева, хтось прикопує. Люди, які в тому розуміються, роблять санітарну обрізку відразу. При вході до паркової зони на пагорбі Валентина Базилюк планує встановити влітку чотириметровий хрест з тризубом. Борця за волю України в російсько-українській війні 2014-2022 роки. І все, і війна в цьому році має завершитися, і Україна понад усе, і слава Україні. Наталя Сідова, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.